Altså, det er jo ikke noen hemmeligheter, at jeg øh, synes jo at Wikipedia med sine frie og åpne si, tilgjengelige øh, information er veien å gå. Så, så det å lage slags Wikipedia på grunnskole, mener jo jeg at det vil være en veldig rett vei å gå for å lage læremidler, digitale læremidler og læringsressurser i skolen. Og, og om det kan bli en del av et fremtidig en del av så, så hadde det jo passet meg helt utenlig.